Συμπολίτε μου, πριν από λίγο έδωσα εντολή στου συναρμόδιου υπουργού να προχωρήσουν στι απαραίτητε ενέργειε, ώστε από τι 6 το πρωί τη Δευτέρα, 23η Μαρτίου, από αύριο δηλαδή, να ισχύσει η απαγόρευση κάθε άσκοπη κυκλοφορία και μετακίνηση πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι ίσω το τελευταίο βήμα μια οργανωμένη δημοκρατική πολιτεία, που όμω πρέπει να γίνει ισω το τελευταιο βημα μια οργανωμενη δημοκρατικη πολιτείας, που ομω πρεπει να γινει εγκαιρο για να μην γίνει μάταιο για το χρόνος δεν μετρείται πλέον σε μέρες, αλλά με ώρες. Και απαιτούνται τολμηρές και γρήγορες πρωτοβουλίε. Το κράτος οφείλει κατά το Σύνταγμα να μεριμνά για την υγεία των πολιτών και να παρεμβαίνει όταν η άσκηση της ατομικής ελευθερίας υπερβαίνει τον συνταγματικό της σκοπό και απειλεί την κοινωνία. Και όταν η ευθύνη του ενό αποδεικνύεται λοιματική, τότε θα πρέπει να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Στο όνομα του συλλογικού καλού, λοιπόν, προχωρώ στη σημερινή απόφαση. Για να προστατεύσω την υγεία μα και όλα όσα πετύχαμε μέχρι τώρα σε αυτόν τον τομέα. Έχω ήδη ενημερώσει την Πρόεδρο τη Δημοκρατία και του αρχηγού των κομμάτων για την απόφαση μου. Έτσι, από αύριο το πρωί, στον δρόμο θα μπορούν να βρίσκονται μόνο όσοι κινούνται προ και από την εργασία του. Αν κατευθύνονται για να προδευτούν τρόφιμα και φάρμακα, αν επισκέπτονται γιατρό ή πρόσωπο το οποίο χρειάζεται φροντίδα και όσοι ασκούνται ατομικά ή αναδύο ή συνοδεύουν το κατοικίδιό του. Τέλο, επιτρέπεται η μετάβαση μετάβαση στον τόπο τη μόνιμη κατοικία του όσων βρίσκονται σε αστικά κέντρα. Όποιο κυκλοφορεί, θα πρέπει να μονιμης οπωσδήποτε μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και ο λόγο τη μετακίνησή του θα πρέπει να βεβαιώνεται. Είτε με έγγραφο του εργοδότη του, αν πρόκειται για μισθωτό, είτε με προσωπική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου. Έχει ήδη υπάρξει μέρημνα, ώστε με απλό και φιλικό για τον πολίτη τρόπο να μπορεί να λαμβάνεται η σχετική βεβαίωση μέσω διαδικτύου ή με τηλεφωνικό μήνυμα ή ακόμα και να συμπληρώνεται και χειρόγραφα. Τέλος, τον έλεγχο τη εφαρμογή του μέτρου αναλαμβάνει η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στου παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ για κάθε παράβαση. Από του περιορισμού αυτού εξαιρούνται προφανώ μέλη τη κυβέρνηση και τη Βουλή, κρατική λειτουργή και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών υγεία, τη πολιτική προστασία, των σωμάτων ασφαλεία και των ενόπλων Δυνάμων. Λεπτομέρειε για όλα τα παραπάνω θα παρουσιάσουν σε λίγο οι αρμόδιοι υπουργοί. Συμπατριώτε μου, στην Ιταλία χάνεται δυστυχώ ένα άνθρωπο κάθε δύο λεπτά. Και η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη παντού στον κόσμο. Έχω χρέο λοιπόν. Να μην επιτρέψω να υποστεί μια τέτοια δοκιμασία και η χώρα μας. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο. Να διαλέγουμε ποιος θα ζήσει και ποιος θα χαθεί. Η δική μου επιλογή είναι μονομια. Η ζωή και η υγεία των Ελλήνων. Ευχαριστώ τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, που κατάλαβαν την απειλή και μένουν στο σπίτι. Ερημώνοντας δρόμους και πλατείες, εξορίζουμε τον κίνδυνο. Και μένοντα στις αιστείες μας, τις μετατρέπουμε σε ζωή. Δεν θα αφήσω ωστόσο, μερικού επιπόλαιου να υπονομεύσουν την ασφάλειά των πολλών. Και τη λίγη ανεύθυνη μπορούν να βλάψουν χιλιάδε υπεύθυνου. Καθώ λοιπόν στη μάχη έρχονται δύσκολε στιγμέ, πρέπει να κλείσει κάθε κερκόπορτα στο κακό. Και αυτόν τον στόχο έχει ο περιορισμό τη κυκλοφορία από αύριο. Από την πρώτη στιγμή τη υγειονομική κρίση, η κυβέρνηση ενημέρωσε του πολίτε με ειλικρίνεια. Οργάνωσε κατάλληλα τι ιατρικέ δομέ τη χώρα προχωρώντας σε προσλήψεις πρόσθετου νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και σε προμήθειες δισεύρετου ιατρικού εξοπλισμού, αναδιάταξη τι υπηρεσίας του Δημοσίου. Και μέσα σε λίγες μέρες ανακοίνωσε τρεις δέσμες γενναίων μέτρων για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Όλα αυτά, κρατώντας παράλληλα απόρθετα τα σύνορά μας και τα σύνορά της Ευρώπης. Το κράτο συνέπως, απέδειξε ότι ήταν και είναι παρόν παντού. Τώρα όμω είναι η ώρα που το ατομικό ταυτίζεται όσο ποτέ με το συλλογικό. Τώρα είναι η ώρα του πολίτη. Ο Κορνοϊός δεν ξεχωρίζει σύνορα, η έθνη, οι εισοδήματα, οι κοινωνικέ ομάδε. Απειλεί τον άνθρωπο, όποιο και αν είναι, όποιον κατοικεί. Απέναντί του είμαστε όλοι ίσοι. Μόνο που κάποιοι είναι πιο ευάλωτοι. Οι παππούδε, οι αγιάδε, οι γονεί μα. Συμπολίτε με χρόνια νοσήματα, που κι αυτοί πρέπει εν μέσω κρίση να βρουν καταφύγιο. Στο εθνικό σύστημα υγεία. Δεν σταμάτησαν οι Έλληνε να αρρωσταίνουν και από άλλε ασθένειε. Και πρέπει να μεριμνήσουμε και για αυτού. Χθε ο καθηγητής κ. Τσιόδρα μίλησε για την ευθύνη των νέων προς του ηλικιωμένου, με ένα κόμπο στο λαιμό. Α γίνει αυτή η συναισθηματική αντίδραση ενό ανθρώπου που σηκώνει τεράστιο βάρο, με καθαρό μυαλό και μοναδική αξιοπρέπεια, κραυγή αφύπνιση. Τώρα είναι η στιγμή να ορθώσουμε όλοι το δικό μα μέτωπο. Να ξαναγράψουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Με πρώτη δέσμευση, να σπάσει αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Καθένας από εμά να πάψει να γίνεται κρίκος μεταφοράς του διπλανό του. Συμπολίτε μου, κυβέρνηση μένει όρθια στο καθήκον, απλώνοντας τη φροντίδα της σε κάθε γωνιά του τόπου μας. Όμως, θα το ξαναπώ, το μεγαλύτερο όπλο κατά του άωρα εχθρού είναι η προσωπική μας συμπεριφορά. Δεν κυκλοφορούμε χωρί αιτία. Μένουμε σπίτι. Δεν προσβάλλουμε με τη στάση μα εκείνου που μάχονται νύχτα-μέρα στα νοσοκομεία για τη δική μα υγεία. Γιατί η παραμονή στο σπίτι είναι στον πυρήνα τη ένα εξόχω δημοκρατικό σύνθημα συλλογική ευθύνη. Δεν είναι περιορισμό, αλλά κατάθεση σεβασμού στο σύνολο. Έτσι θα αποδείξουμε ότι ο κοινωνικό μα ιστό είναι συμπαγή και με συνείδηση και ότι μαζί σηκώνουμε το βάρο τη πατρίδα. Θα χρειαστεί να επιστρατεύσουμε όλα τα αποθέματα σθένου και υπομονή για να ξεπεράσουμε την κρίση. Κλείνω με τα λόγια του Αμερικάνου Προέδρου Θεόδωρου Ρούσβελτ, που ταιριάζουν νομίζω σε αυτούς που ήδη μάχονται εναντίον τη απειλή και θα κληθούν να κάνουν πολύ περισσότερα τι επόμενε μέρε. Ο έπαινο ανήκει στον άνθρωπο που είναι πραγματικά στην αρένα, με πρόσωπο γεμάτο υδρότα και αίμα, που έχει όμω ενθουσιασμό και αφοσίωση. Γιατί ξοδεύει τον εαυτό του σε έναν άξιο σκοπό. Εκ μέρου των Ελληνίδων και των Ελλήνων του ευχαριστώ. Και σα καλώ όλου να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μα με την καθημερινή μα τάση. Καθώ η ατομική επιθυμία υποχωρεί μπροστά στη συλλογική βούληση, η πατρίδα περνά στα χέρια μα. Ελλάδα είμαστε όλοι. Α την προφυλάξουμε λοιπόν, ώστε να συναντήσουμε το αύριο πιο υγιή, πιο δυνατή και πιο αισιόδοξη. Δεν κυκλοφορούμε. Και δίνουμε όλη ενομένη ενωμένη πάνδημη απάντηση στην πανδημία.